خلص كلام مش هرجع عاد انا بعتبكم جبت الاخر كنت فاكركم ياد رجاله ياخي خساره الف خساره قتلكم بيتحركوا في دار اصحاب خاينه اصحاب غداره في المصلحه مروحه دواره فوقت الشده كله الداره الف سلامه بقى ليكوا يا خساره صحبه شمال ماشيين بحجاره وفجاه كمان شغاله كنت فاكركم ياد رجاله طلعت عيالها لهيل برياله مش هرجع عامل ليكوا استحاله اللي شفته منكوا كفايه قلبي ده كتبت النهايه كنت معاكوا في اي حكايه تلعبوا يا ابن انتايه ابطل بس قدام المرايه بتمشكو يا دي براحه الاسواجيه وانا اجاهد في الدنيا دي ومش هيكون في غله عليا اصلا انتوا يا من استنيتوا عليا انا هفضل علي علي سندال واقف على رجليا ومش هشوف من عيل طير ومن النهارده مفيش حنيه يا قلتو اللي قلتوا خايفين عليا بردكوا بروتولي انتوا مش صافيين مني قلوبكم سودا مفيش مراديه ومش هتشوفوا جرام حنيه همشي على المضمصعديه ومش هتشوفوا غير مراضيه اصل اتبخت في المدينه دي عادش في حب ولا مراديه كله كره الجملة دية طلعتوا نسوان بقلبيه وكمان راسكم محنية وبقيت خير فانا وبلية وانا بطلب الجولة دية بالضربة المفترية انا صاحبي الاضياديه بنام مفتح عينيا عشان نسبة الغدر وست المية كلكو عايزين اذيه من فيكوا وفاليه عشان يصعب عليا تحطكوا تحت رجليا وافتكروا جملة دية انا هعمل ميت ايام الجريمه جايه بطلع اوقع ميت المشميه انا خلاص مش هسيب اللي كل ستة ليا مبشوفش حد انا في اللعبة ديّ بطلع فيها الاول انا ديه أشكالكو دي انا اراضيها ابطال كل واحدة حتى عليها عشان انتوا عيالنيها الدنيا دي انا هسلك فيها كلمة تأديب انا هنهيها وحياتكم دي فيها ومش هتشوفوها انا فرحة فيها الساعة هركبها وأعليها هفصل راسكوا وأقف عليها الكلمة تتحاسبوا فيها مش هسيب غلطة ولا اعديها انا كل الاشباح خفيها احنا ياما اتمرمطنا وشفنا فيها والابطال انا بابا ليها كل بلد ليها بصمة فيها صعب توصل الكمة اللي انا عليها الرجولة اللي انا بدي دروس فيها شوف شنطة تقطقات لاي اسمي جنبيها ده ايدي انا نحط عليها كمان حبيتك ما سمتش عليها اتصلوا امك كلش هفت دفويها لما كانت بيكيلي عشان اديها كفايه عليك كده لا تروح فيها عليك كده لا تروح فيها